Три роки, починаючи з квітня 2018 року, після смерті дев'ятимісячного сина, його батько Дмитро Котусенко шукає справедливості. Чоловік каже, хоче довести провину лікарів у смерті свого сина Лева. Слідство вже довело, я так вважаю, провину лікарів. Я не помилявся в неадекватності поведінки лікарів обласної інфекційної лікарні, які тоді начебто намагалися надати допомогу моєму синові. Про це свідчить і те, що мого сина лишили на добу в лікарні після смерті. А після цього створили клінічну експертну комісію в Запоріжжі. На основі того, що я вже домігся, клінічна експертна комісія МОЗ України, де я був присутній особисто, і я бачив їхню реакцію всіх десяти експертів на некомпетентність багатьох членів клінічної експертної комісії нашої області. Був порушений ряд протоколів МОЗ України і не відповідало лікування, яке вони мали б надати. Що і спричинило смерть моєї дитини. Мого сина не було ніяких патології. Він до того моменту ніколи не хворів. Дмитро каже, дня не приходить, аби не згадував свого сина. Журналістами Суспільного поділився світлинами маленького лева. Нині має єдину мету у житті – довести правду, наголошує Дмитро. Це моя ціль, моя життя. У мене другої цілі немає. Я сина ніколи не забуду. За словами адвокатки родини загиблого немовляти Юлії Сізінцової, після вручення підозри лікарям у вчиненні кримінального правопорушення розпочнеться досудове розслідування. На сьогодні будуть аналізуватися всі матеріали, да, і вони вже проаналізовані, оскільки да, вручено підозру медичним працівникам. Але, звісно, будуть аналізуватися всі матеріали в сукупності, об'єктивності тих доказів, які є на сьогодні. Звісно, буде аналізуватися клініка експертна комісія висновок, який відбувся на рівні міста Запоріжжя, Запорізької області. І, звісно, той висновок, який батьки отримали клініка експертна комісія на надання медичної допомоги Міністерством охорони здоров'я. Саме жахливе, що відбулося в цьому всьому, що дитина добу пролежала у палаті у відділення інтенсивної терапії і після семи днів було зроблено розтин. «Повідомлено трьом особам про підозру передбачено У вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 140». У тому числі одна особа керівного складу у лікарні, неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівникам, що потягло тяжкі наслідки для хворого. Санкція даної статті передбачає, у тому числі позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати відповідні посади. Наразі здійснюється досудове розслідування. Я думаю, що в найближчий час вже обвинувальний акт за вказаним фактом буде скеровано до суду. Нагадаємо, 9 дев'ятимісячний Лев Кутусенко помер 10 квітня 2018 року в Обласній інфекційній лікарні Запоріжжя. За словами його батьків, коли швидка доставила хлопчика з високою температурою до медзакладу, лікарями були допущені помилки в наданні допомоги, що спричинило смерть дитини. Менше ніж за добу немовля померло у лікарні. Маргарита Галіч, Андрій Рьоновна Новини на суспільному Запоріжжя.